يا أهل الفرح صفوا وصافين ورشوا بالورد والكادي غنوا وهادي يا طيبه الاصلي والجدي من قومي وافيني وجوادي من قومي وافيني وجوادي هي طيبه الاصلي والجدي من قومي وافيني وجوادي العبدلي من عزوة وافي قبيلتين تنطح العادي قبيلتين تنطح العادي أم نواف نورها نوري ومحضرات والقمر ضادي اميره حسنها وشيخه على رسل اشهادي شيخه على رسل اشهادي بالعود والنسر، ليلة فرح كرمه الأولادي بنت الحساب والنسب ودي السليلة الشوخي وسيادي سليلة شوخي وسيادي, سليلة شوخي وسيادي من عزوة للقاضاري العتب العريبينا لك دادي وعسل فرح كل وقت وحين وفراحكم مجادي ينوافيكا سبلمجادي مبروك مبروك الكالفه وعسل فرحته مزدادي يا طيب الاصل والجدي من قومي وافين وجوادي من قومي وافين وجوادي يا طيب الاصل والجدي من قومي وافين وجوادي العبد لي من عزوه وافي قبيله تنطح العادي بنطحن عادي ام نواف نورها نوري يوم والقمر بادي اميره حسنها بزي شيخه على رسل شهادي، شيخه على رسل شهادي، هنوها بالعود والنسر ليله فرح قرمل اولادي، بنت الحساب والنسب وانتي سليلة الشوخي واسيادي شوخي من شوخي وسيادي من عزوة لللقا قاعد ضاري قعدت بنعري بينا لك وعسل فرح كل وقت وحين وفرحاكم دوما تنعادي